яким чином в проектах зазначається фіксування пара ізоляції стелі до стіни бітил стрічки будівельний скотч прижимні планки тощо Так, да, все це можна використовувати тільки тут питання ну наскільки це потрібно тому що на я казав що пара ізоляція вона повинна звисати на штукатурку повертаємось до цього дивиться в нас є стіна обов'язково штукатуриться потім після того як штукатурка висохне Ви утеплюєте свій дах або перекриття після цього Ви робите параізоляцію котра ось тут свісає телепається. після цього Ви прижимаєте її наприклад брусочком до брусочка крепиться образки тут може кріпитися або у профіль тут потім це профіль стелі і тільки от після того як ви дюбелем або бруском або цим профілем зафіксували параізоляцію тільки після цього вона підрізається під цю от відмітку підрізається і потім ви формуєте наприклад свою стелю там і там і так далі тому подібно тобто коли ви прижим до, до рівної поверхності прижимаєте пароізоляцію якийсь там скотч ну не дуже він там потрібен там паче що якщо це наприклад штукатурка котра пил має нас да наприклад, цементний і зв'язкова. Зв ну, після грунтовки менше може бути. А там, де і от пісочок, то скочі не дуже гарно прилипають. Ну, я вважаю, що якщо ви дорівне по поверхні прижали параізоляцію, нічого тут більше не потрібно взагалі. Тому що люба система, котра тут формується, вона формується із розрахунку, що мінеральна вата це 95% повітря в котрому може конденсуватися влага І щоб вона вийшла при перепадах температури ви формуєте систему із якої пар може виходити Ну то подивиться на цю площу і подивиться на оцю площу Ну це не все з речі зовсім розумієте і якщо сюди там щось і потрапило то воно уж точно вийде ось сюди просто-напросто от і все тому я не вважаю що там потрібні якісь ленти а коли ви склеює, ну, склеїте ну шар до шару то листочок до листочка пареізоляція так там використовується вже двосторонній скотч для того щоб приклеїти ці два шари між собою Ну а додатково можна ще з додатковим скотчем але вже по побажанню в класичній технології параізоляція робилась так щоб бруском стик прижимався рейкою все сейчас так сейчас частіше використовують стрічки рейки можуть бути ну, частіше робиться поперек листа параізоляції